Vi står i Ranheimshagen. For to år siden vokste kun ugress på den her kommunale tomta. Et samarbeid mellom Ranheim helse- og velferdssenter, Jakobsgate skole og den frivillige organisasjonen Ranheims patrioten er årsaken til at poteten spirer her for andre år på rad. Det her er et resultat av å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi ønsket å se grønn lunge for lokalbefolkningen, en aktiv møteplass for beboere og pårørende. Nå er et sted barn får praktisk erfaring med dyrking og bærekraft. Magien oppstår når alt dette skjer samtidig. Visjonen er klar. Ragnhjemshagen skal utvikles i fire trinn. Potetåker er trinn 1. Selve hjertet i prosjektet kommer i trinn 2 når vi skal skape møteplassen. Se for deg barn og eldre som møtes rundt bålet eller sitter i amfiet og nytt underholdninger fra scenen. Trinn 3 gir oss mulighet for leik, spill og fysisk aktivitet. Se for deg barn og eldre som møtes til et lag bortsett. Trinn 4 består i å utvikle en vildskog til å bli et lavterskelturområde. Se for deg at små ture også er store uansett alder. Men hva betyr dette for barna? Her har de et turmål där de kan være aktiv i lek og læring på tvers av fag. Här vill de som sträver på skolan upplev mestring i möte med luking, vanning och stell av åkern. Här vil de möta äldre som de kan leka med, underhåll och lära av. Vad betyr det här för de äldre? Här vil de kun dela sina erfarenheter, kunskaper och resurser med den yngre generationen. Här kan de få delta i meningsfulla aktiviteter tillsammans med sina närmaste. Här vil de aktiviseres og socialiseras och få delta i kulturelle upplevelser. Her vil de få kontakt med dyr, være i kontakt med ulike grunnleggende element som jord, luft, ild og vann. Hva betyr dette for Ranheims innbyggere og frivillige på Ranheim? Frivillige si at Ranheimshagen er et sosialt samlingspunkt for hele lokalsamfunnet. Ranheimshagen vil bli et sted for kulturutøvelse til glede for nærområdet tvers av generasjonsgrenser, og ikke minst for beboerne på sykehjemmet. Men vi kunde inte sätta plogen såna jorden helt utten vidare. Vi har allredig mött byråkratia i kommunen och för vart nya trinn vi önskar realiser, må vi gå nya runda med kommunen som ägendomsbesitter. Vi har en vision som vi allredig har fått testa ut. Det siste året har hit oss uttaliga magiska ögonblick i Ranemshagen. På tross av coronarestriktioner har barn, äldre och frivillige mötts här både sommer som vinter. Uten Ranemshagen ville de aldrig gjort det. Vi vet at ideene er knallgod, men vi er redde for at innovasjonslysten tørker ut i møte med saksbehandling. Så nå trenger vi hjelp, både i form av menneskelige og økonomiske resurser for å få drømmen gjennom papirmøller. Vi ønsker å være delaktige i å knytte lokalsamfunnet sammen.